מערכות הבריאות, השירותים הרפואיים, תעשיית התרופות, כל אלה זקוקים כמובן לרופאים ומדענים טובים. אבל גם הם, כמו כל העסק, תלויים קודם כל בניהול. איך נהיים מנהלים בתחום החשוב והמרתק הזה? שאלה הבריאה. שלום דוקטור נרמיסי גל. שלום. ממתי מערכת הבריאות ניתה עסק שכדי לעבוד בו בתור מנהל צריך ללמוד לתואר אקדמי? כבר כמה עשורים, אבל במיוחד בעשור האחרון מערכת הבריאות הפכה אחד הארגונים המסובכים ביותר לנהל, גלובלית, בעולם, לא רק אצלנו. מצד שני, זה אחד העסקים המרתקים ביותר, שיש בהם המון המון משמעות. אתה לא מוכר קונה, אתה מציל חיים של אנשים, אתה מביא להם בריאות, מביא להם איכות חיים. בסוף היום, למרות כל הקשיים, זה סיפוק עצום. למי בעצם מיועדת התוכנית הזאת? התוכנית הזאת מיועדת לכל מי שמנהל במערכת הבריאות. כל האנשים האלה צריכים את הידע בניול, כי המערכת כל כך מורכבת ומסובכת שאתה לא יכול בלי זה יותר. למי שיש תואר, בנהל עסקים, זה לא מספיק? מנהל עסקים הוא התואר האולטימטיבי למנהל, אבל פה אנחנו נותנים גם את הניואנס מאוד הכרחי על התעשייה המאוד מעורכבת הזאת, שהיא מערכת הבריאות שלנו, והשילוב ביניהם הוא שילוב מנצח. אז כמה באמת מתוך התוכנית היו לימודים פרקטיים? המטרה של התוכנית הזאת ש... תצא לא מהתואר, שתצא מקורס כבר תוכל מחר ליישם את זה בעבודה שלך ליד השולחן שלך. גם המרצה וגם התלמידים הם כבר בתוך עולם הניהול של הבריאות, אז כל הדוגמאות וכל המקרים הם מתוך מה שקורה בשטח. יש לנו פרויקט גדול שהסטודנטים צריכים לעשות, הוא פרויקט שיעשה במקום העבודה שלהם בתוך ארגון בריאות. אנחנו מלווים אותם מתוך הניסיון העשיר מאוד שלנו. יש לנו אה, קורס באיכות, שאנחנו נותנים את הקורס הזה בשיתוף institute for Healthcare Improvement האמריקאי, והסטודנטים יושבים מול וובינארס ובסופו של דבר עם התמיכה שלנו הם גם יקבלו רישיון כמומחים לאיכות של האינסטיטיוט ככה שאנחנו מאוד מרושטים, מאוד עדכניים וזה החזון שלנו להוציא מפה את המנהלים הטובים ביותר בשביל מערכת הבריאות אז לאיזה תפקידים התוכנית מהעדת את מי מנהל בית חולים, מנהל יחידה, מנהלת מחון ריפוי בעיסוק בתוך קופות חולים, מנהל מחוז, מנהל סניף. אני מדברת גם יותר גדול על התעשייה. אני מדברת על חברות התרופות, נ בתוך חברות תרופות, נ בתוך חברות ביוטק. כמה באמת חושבת שדור חדש של למדת התוכנית הזאת, יהיה יאיל בשיפור מערכת הבריאות בישראל? אני בתור מנהלת מנוסה מאוד, הרבה שנים בתוך מערכת הבריאות, יודעת היום ש. המנהלים במערכת הבריאות יושבים בצומת אחרי קריטית של חלוקת המשבים המעטים שיש לנו, של החלטות לגבי נגישות לשירותי בריאות של כולנו. ניהול מקצועי הוא אחד מגורמי היסוד להצלחה של מערכת הבריאות שלנו היום ובעתיד, והמשימה שלנו לחנך ולהביא את המנהלים האלה לקו הסיום. כי הם יהיו אלה שיובידו את מערכת הבריאות שלנו בעשורים הבאים. אז למדנו שהשילוב בין לימודים איכותיים ועינל עסקים לבין הכשרה המקצועית בתחומי הבריאות והפרמה יוצרים, מנהלים בעלי יתרון מובהק בשוק גדול ומלא אפשרויות בסופו של דבר, ניהול נכון הוא התרופה המושלמת